Започва. Усмивка. Целувка. Усмивка. Целувка. Усмивка. Остава. За 5 месеца, три пъти се видяхме точно. Само най-семи си караме. Именно. Ирина, как си? Не знам. Почнах да не ги мисля нещата нещо. Спрях да се притеснявам. Дали не станах безчувствена? Не си без С нас какво се случва, Ирина? Нищо повече не, не се е случва, Косю. Това ли е решението? Това е. Тръгвам. Let's mm go. -hmm. Mm -hmm. Да, му и Така ли? Ти не му ли казваш? Добре идвам. Да качвам се в колата. Четиш и без това. Ама аз... А... Къде гледаш, а? А, а? Колата не е моя. Какво? Не е моя колата, на, на брат ми Какво а... ме интересува? На кое а? а! Какво ми интересува? ме интересува? Не ме интересува! Писна ми! Всичко ми пизда! Писна ми! И от него ми писна! От всичко ми писна! Аз съм човек, нали? Не съм ли? Ох. А, на доктор, трябва на лекар. Не. Благодаря. Не знам дали... Е. После го погледнете пак. Може ли... Благодаря. Съм от 9 години. Сега се чувствам още по-виновен. Извинявайте, не трябваше така не. Като някаква луда. Не. Не знам дали е моя работа да се бъркам, но нещата, като не вървят. Никога не е късно да Закъснях, Нина. Извинявай много. За 10 минути трябва да съм в Болицки, нощна съм. Извинявай, извинявай. Какво стана? Успяхте ли? Не. Много упорито. Да. Сряда? Ще, ще можеш ли вне? Бай так мога. Окей, ще чуем. Окей. Чао. Чао. Ирина! Ирина! Ирина! Ирина! Тук съм. Къде беше? Забави се. Тук съм. Много се забави. Яде ли? Банан. Зладен съм. Да Тръгнали си. Да. Се напикаем. Да. Баси, защо стискаш? искаш, Нина? Нали, за това идва тук. Не можеш ли? Не. не можеш. Да. Не си. Хайде, че ще напикаш. Това момиче ме я харесвам. Ти никого не харесваш. Мълчи само. Не говори с тия очи. Да се Ня искам да и до повече. Amen. Силви ли днес? Да, сутринта. Току-що се беше прибрал от библиотеката. Току-що? Да. Вече при нея не е ли... Полунощ. Ага. Много е изморена. Още две седмици до изпитите. Ще идва ли за това? За Коледа? No. Не знам. Кога? Днес. Къде? На паркинга пред супер. Паднах. Аз... И на теб ти е лесно. Я стига. И да глупости го си говоря. Ай, ти си грех. Ай, путай. Три... Четири... Пет. Браво! Едем сега усмивките. Едем усмивка... Целувка. Усмивка. Целувка. Целувка, направи целувка, усмивка, <смирка> целувка, усмивка, браво!